Вітаю всіх сьогодні з прекрасним святом водохреща. Бажаю всім, перш за все, миру, добра, перемоги як нашої країни, всім вірянам вірю в перемогу наших Збройних сил. Дякую традиційно Збройним силам України за те, що бережуть на спокій, зокрема в мирній Смілі, на Мирній Черкащині. Сьогодні ми всі працюємо. Коротко доповідаю про стан справ, готовий відповісти на ваші запитання, які були поставлені під постом і які будуть поставлені під час прямого ефіру. Стан справ об'єкти критичної інфраструктури у нас працюють без змін, єдине, що на цьому тижні у нас застосовані графіки аварійних чи поводинних відключень червоні. Звичайно, це неприємно і незручно як для приватних споживачів, як для мешканців міста, так звичайно, приносить для нас незручності для, незручності для об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, для об'єктів водопостачання, теплопостачання. Найбільше це теплопостачання, завдячуючи погоді у нас сьогодні плюсова температура, але ми в день працюємо по графікам 2 через 4, вночі у нас котельні не вимикають, ми якийсь температурний режим дотримуємося протягом ночі, але в день, звичайно, ми його не дотримуємося, тому є скарги людей на теплопостачання, зокрема, централізоване теплопостачання в нашому місті. Я дякую тепловикам і водяникам, що в таких умовах працюють, хотів би і до людей звернутися, щоб з розумінням віднеслися до цих проблем, до цих питань, тому що в нас Котельні вимикаються, потім їх запускати потрібно деякі в ручному режимі. Це час, ми протягом години-півтори тільки можемо проїхати, і всі запустити. І, на жаль, за ту годину або за півгодини теплоносійне нагрівається до тої температури і не доходить до споживачів. Тому прохолодно в квартирах, прохолодно в адмінприміщеннях, прохолодно у нас в деяких закладах соціальних. Тому є така проблематика по водопостачанню. У нас проблем немає, водопостачання подається майже всі мікрорайони цілодобово, об'єкти водовідведення також працюють цілодобово. Я хочу подякувати енергетикам, які на сьогодні також працюють на складних умовах, я розумію скарги, Мешканців, нарікання мешканців, нарікання на деякі житлові будинки, зокрема, у нас було на цьому тижні декілька ситуацій. Також хочу подякувати енергетикам за те, що вони об'єктивно, швидко реагують на ці ситуації, виїздять, реагують. У нас на радіоприводному заводі вчора, позавчора на богдана хмельницькому мікрорайоні також у нас не було світла, це було пов'язано з аварійними ситуаціями на ТП. Але ці аварійні ситуації усунуті, є, звичайно, деякі індивідуальні випадки, зокрема, житлові будинки, багатоквартирні житлові, де не витримує навантаження і автомати, де не витримує навантаження і провід, який заведений до будинку. Ми, звичайно, реагуємо на ці ситуації, але багато чого залежить від самих мешканців, від голів ОСББ. Так, зокрема, була проблематика от вчора, позавчора по вулиці Мазура 5. Я дякую Голові ОСББ, що перш за все дякую енергетикам, які втрутилися, які допомогли вирішити цю проблему. Проблема була технічна, голова ОСББ відреагувала, проблема ця технічна усунута. Під прямим ефіром було запитання по вулиці Репіна, 45, де знаходиться магазин «Південний». Там також я хотів би подякувати голові ОСББ, Ольга Івановна, вона Умніться молоді в цьому плані, вони обмежили потужність тих споживачів, які на індивідуальному опаленні, зокрема електричному, вони привели у відповідні всю електропроводку, яка знаходиться в їхньому будинку. Працівники МРМ перекидають магазин «Південний» на другу гілку енергопостачання. Я думаю, ця ситуація буде усунута і будинок буде знаходитися з електропостачанням, але згідно графіків, так як живе в нас Практично все місто. Так, звичайно, деякі будинки знаходяться біля об'єктів критичної інфраструктури, ми їх не можемо обмежити, тому деякі будинки, в деяких будинках є електропостачання, можна сказати, цілодобово. Можливо, це викликає негатив у деяких мешканців, але будьте добрішими один до одного, я всіх закликаю. Ну, якщо у мене нема світла, а у сусіда є, ну, як на мене це добре. Комусь це не подобається, але ми сьогодні вся Черкаська область живе в червоних графіках, два через чотири. Сьогодні вночі дійсно у нас не було відключення з 11 до 7 години, не були застосовані графіки аварійних відключень. Повідомляти про це або не повідомляти я, на жаль, не можу, тому що це для мене також новина. Укренерго спускає таку команду на обленерго, обленерго відповідно на мрем. Тому наскільки це може продовжитися і при. Угадати те, що з 23 до 7, або до 6, або до 8 буде електроенергія, ми, на жаль, не можемо. Коли вирівнюється енергосистема, тому енергетики сьогодні нам вночі подали електроенергію. Як буде цієї ночі, на жаль, сьогодні відповісти ні я не можу, ні працівників РЕМ, ні обленерго відповісти не можуть. Ще було запитання з приводу Смілянської міської поліклініки. Я хотів би відповісти, ми працюємо над цим питанням, працюємо в тому, щоб забезпечити Альтернативним джерелом енергопостачання Смілянську міську поліклініку. Вчора буквально ми Отримали генератор, ми оприлюднимо, від кого отримали, як ми отримали, це грандовий генератор. Я дякую депутатам Верховної Ради, зокрема, Сергію Нагорняку, дякую, дякую е, Завітневичу Олександру Михайловичу, дякую районній військовій адміністрації, обласній військовій адміністрації за сприяння, тому що на Черкаську область ми отримали два генератори, і один з них у нас в Смілянській міській лікарні. Для Смілянської міської лікарні за кошти міського бюджету ми в минулому році купили, дизельний генератор, який буде забезпечувати, зокрема, міську лікарню на 250 кВт. Вчора ми отримали на 60 кВт для поліклініки, вже найближчим часом, я думаю, протягом декількох тижнів завдання директор міської лікарні отримав для того, щоб встановити в найкоротші терміни цей дизель-генератор і забезпечити електропостачанням, зокрема, Смілянську міську поліклініку, для того, щоб виписувати рецепти і інші процедури робити, які потребують пацієнти, які звертаються в Смолянську міську поліклініку. Тут ще два питання стосовно, чому у нас така велика ціна за гігокалорію на опалення, адже в інших містах, наприклад, Черкасах нижче, і чому такі захмарні в платіжках ціни? На що? Ну от саме на місця загального користування і на опалення. За місця загального користування я вже пояснював, я повторюватись, можливо, не буду. Є нормативний документ, який прийнятий Мінріон Будом, який ми повинні використовувати. З приводу місць загального користування застосовувати підприємство повинно. Тому дійсно за місця загального користування плата збільшилася в рази. З приводу ціни на гіакалорію, дійсно у нас. Вища ціна на гіакалорію, але на ті суми, які ви пишете, 1100 гривень в місті Черкаси, такої ціни за гіакалорію такої ціни немає, не було протягом останніх 3-4, можливо, 5 років. Тарифи залишилися на рівні минулого, позаминулого року, згідно підписаного меморандуму урядом і мерами міст України. У нас тарифи залишилися як минулому і позаминулому році. З приводу людина зверталася там, що в 6 разів піднялася плата за опалення в будинках, де немає, де немає лічильника. Я прошу вас, напишіть, будь ласка, адресу, що це за будинок. Я ну, не розумію, що це за будинок. Ми е, обов'язково туди виїдемо, подивимося технічно можливість встановити туди лічильник, будь ласка, напишіть адресу, ми обов'язково відреагуємо і все зробимо для того, щоб по лічильнику вам нараховувалось. У нас є такі випадки, де в двохповерхових будинках дійсно немає підвалу, технічно неможливо було встановити лічильник, але ми пішли тими кроками, наше теплопостачальне підприємство, ми поставили на вході в першу квартиру тепловий лічильник, який рахує, для всього будинку теплову енергію, тому технічно ми вже знаємо, як вирішити ці питання, будь ласка, напишіть адресу, ми обов'язково виїдемо і подивимося технічну можливість, як можливо встановити тепловий лічильник у вас в будинку, хоч це одноповерховий, хоч двоповерховий, який би він там не був. Ще було запитання, чи діє в місті соціальна програма Турбота, ну і можливо одразу сказати, як людям нею скористатися. Соціальна програма Турбота в місті діє, ви можете звернутися в управління соціального захисту, за відповідними роз'ясненнями, за відповідними коментарями, за відповідними, хто може скористатися цією програмою «Турбота». Вона діє не тільки в нас в місті, вона діє в багатьох містах і селах України, в тому числі в нас в місті. Я не готовий детально відповісти як вона діє і е, хто має, має право нею скористуватися. Але, будь ласка, зверніться в управління соціального захисту, вам обов'язково там додають відповідь. Пишуть, як з навчанням дітей у школах, адже світла майже немає, інтернету також, а у дітей онлайн навчання. Не знаю. Розумію, не знаю. Ми також, діти, так навчаються, скажімо так, навчаються в лапках, тому що коли у нас, у мене є вдома світло, немає вчителя світла, коли у мене немає світла, є вчителя світла. На жаль, сьогодні ситуація така. Безпекова ситуація не дозволяє нам відкрити школи. На жаль, ми можемо відкрити школи, в яких є е, укриття. У нас більше шкіл, е, просто їх фізично немає укриттів. Ми сьогодні, е, деякі школи в нас працюють на змішаному режимі, в, основні, е, в інших випадках всі працюють дистанційно. Де, дошкільні навчальні заклади, деякі працюють в змішаному режимі деякі працюють повноцінно, деякі знову ж таки не працюють. Ну, повірте мені, ми робимо все можливе. Ми в минулому році ми обов'язково пролюднимо. Буде перевірка, ми зробили три бомбосховища повноцінні. Це і в центральній частині міста, це на Загреблі, в одному із закладів. Ви можете ознайомитися на сайті міської ради, де знаходиться мікрорайоні Шевченко ми відремонтували, ми зробили ці бомбосховища, але е, просто фізично в закладах освіти, в деяких, в багатьох верніше, і в більшості, немає укриттів найпростіших навіть підвальних приміщень, де ми могли б якісь зробити ремонт, обладнати під найпростіше укриття для того, щоб навчалися діти. Тому е, ми віримо, звичайно, як найскорішу перемогу наших Збройних Сил України, як найскорішу перемогу нашої країни над нашим агресором, я дякую традиційно Збройним силам, прошу всіх, звичайно, потерпіти. У нас сьогодні мирна сміла, повторюсь, мирна Черкащина. Ми живемо, як у Бога, за пазухою. У нас немає ні прильотів, ні відльотів, тому дякуємо за це традиційно Збройним силам.